اعزائي متابعينا متابعي جريده الوطن في كل مكان اهلا بكم من محافظه الاسماعيليه وقصه انسانيه جديده من داخل مقابر تعتبر جبل مريم القصه المره دي النهارده جنازه كانت في المقابر بشكل عادي جدا لطفل 14 سنه كان بيبحث عن رزقه ويتعرض للغرق في شاطئ التعاون الناس أثناء الجنازة بعد ما انتهت منها بدقيقتين ثلاثة وهم ماشيين تفاجئوا بوجود طفلة رضيعة في عمر شهور ملقاه داخل إحدى المقابر التفاصيل كامله معانا الحاج شراوي هو اللي طلع الطفله من من من وهو اللي يعني اخذ الطفله وراح بيها المستشفى وكان معاها لغايه اخر اخر لحظه يحكي لنا التفاصيل عن القصه دي شرقاوي يعني هنحكي لنا الموضوع بدا ازاي وايه اللي حصل بالظبط يوم يوم الجنازه بتاعه الطفل ابراهيم إحنا يوم الشاد إبراهيم وقد بالك إحنا دفناه وجين من هنا كده فأنا جاء أنا فكرت في هنا جنازة تاني جيت أطفال وناس كتيرة واقفين في جنازة تانية قالوا لا, لا في عيل صغير في في الترب التانية دي فجيت وريني كله واقف كله خافي عشان مسؤولية وكده أنا يعني شفت المنظر وريني حضرتك من منظر الطفل اللي هو لسه فيه نفس يعني مش مايل وريني حضرتك ففي رجال صغير بموت كده يعني بيطلع لسانه منظر يعني يقطع على القلب قلت هات هات على مسؤوليتي قالوا لا لا دي مسؤوليه يعني البلد قلت دي المستشفى وبعدين هبقى لها للمستشفى المستشفى حضرتك المسؤولين طلعوا ناس محترمين وقالوا حضرتك آه وفروا له حضانه في الاميري وطلعنا بيه وجاني ست العميد واخد نفسه وقال لي حضرتك اطلعنا على الاميري دخلنا الحضانه ورحت عملت محضر في القسم بتاع الضواحي، وحضرتك، ورحت النيابه والناس محترمين جدا وعملوا معايا الواجب وزياده حقيقي يعني. احكي لنا الطفله كانت حالتها عامله ازاي؟ كانت حالتها, حالتها صعبه. يعني وقت ما وقت ما طلعت، يعني ناس قالت ان هي كانت بقى لها ايام في القبر، وفي ناس قالت انها كان بقى لها فتره طويله، وناس قالت لا ده كان في نفس اليوم بتاع بتاع بتاع الحادث، يعني آه آه لا لا هي مش في قبر الشهيد. اه. لا لا هي في قبر بعديه بحوالي 200 متر. تمام. حضرتك؟ حالة الطفلة بقى وقتها كانت إيه؟ احكي لنا عن حالة الطفلة أنت لما لما لما طلعتها كانت عاملة إزاي؟ هو الراجل كان في واحد جوه هو اللي طلعها لي عليك تمام. آه شفايف الطفلة عليها رملة يطلع على 3 سم. حضرتك؟ يعني بتدل إن هي لها فترة. راسة من هنا كده متأورة من نومها على الرملة. ورباها حضرتك؟ والشكل يعني صحيا إن هي يعني خلاص بطلع في الروح. بس فيها نفس. فيها نفس مش هينفع نسيبها. يلا حضرتك وطلعت على الدكتور عمرو الله يصلح حاله بتاع صيدليه اميرة الراجل آه ساعه ما شافها قلت الاسعاف الاسعاف مش هيعمل لما جيش الاسعاف كان هي مات الراجل مشكورة راح مدينة عربيته وقال لي ايه بيها. يلا ورمى عليها حتى مبلغ آه من الفلوس عشان ايه اصرف عليها وكده فقال لي بص انا يعني معاك في اي حاجه وبالله عليك تخلي بالك في البيت وانا هخلص صيدلتي واجي لك. تمام لما لما روحت للمستشفى للاطباء قالوا لك الطفله دي عندها عمر عم، يعني عمرها قد ايه لا قال لي عمرها يزيد شهرين يعني تعدى شهرين والطبيطه بتعرف ازاي اللي هي شكلها مولوده عشان في دم في راس قال لي في جرح هنا دي الدم منه قال لي من السره بتاعتها السره بتاعتها ناشفه يعني اكتر من 40 يوم هو وضحت حضرتك تمام ف قال لي بس يعني قال لي هي بين الحا يموت قال لي يعني هو ربنا معاها، ولا عمر ان شاء الله هتعيش، وان شاء الله بقت حلوة ورحت لها امبارح زرتها، وهتبان بس أنا بشهد المسؤولين أنا عاوز بديه أه، قول لي بقى أنت عايز إيه؟ يعني أنت أنت بتطالب المسؤولين عايز عايز عايز عايز عايز منهم إيه؟ ده أنا عاوز آخدها أربيه. عايز تربيها مع أولادك؟ أه أنا عاوز، معلش يا باشا أنا عاوز بديه آه. أنت عندك أطفال؟ أه معايا خمسة أطفال. هتربيها مع اولادك؟ هربي يعني اللي بنتي واحدة وأربع أولاد هتبقى أخت بنت دي طيب الناس في المكان اللي جنبك ما حدش قال لك يعني ده هتربيها ازاي مع أولادك وهتربيها ازاي مع يعني هو اللي قالولي كتير حضرتك. اه قلت لا يعني ربيها أربيها وه... وحتى عشان مش أظلمها ولا أظلم عيالي يعني هعملها مسكن دي حيب على حسابي يعني من عرج يعني اللي هي؟ امم برضه عشان يبقى ايه ربنا حاسبني مش آه ما حدش هيحاسبني غير ربنا بس امم طيب انت دلوقتي بتتابع حاله الطفله الصحيه بتتابعها اه ماما مصلي على بيها وجهه حلوه رحت لها امبارح كانت تمام الحمد لله وان شاء الله اروح لها النهارده برضه كل يوم هروح لها واتابع معاها على طول تمام بس عايز اخدم حضرتك تساعدني بس ان انا اخدها بس أنت بتوجه رسالة دلوقتي للمسؤولين المسؤولين. في وزارة التضامن الاجتماعي بنوجه نداء للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأنها تتدخل لمساعدة الحاج شراوي أنه هو بعد إنهاء الإجراءات في النيابة العامة بأنها تتدخل لمساعدته في تبنيه للطفلة بدلا من إدعها إحدى دور الرعاية الحاج شراوي زي ما حضراتكم سمعتوا معانا هو اللي اخذ الطفله من ال... من داخل القبر على مسؤوليته الشخصيه وتوجه بها اولا الى المستشفى للاطمئنان على صحتها اولا ثم بعد ذلك توجه الى قسم شرطه مركز الاسماعيليه وحرر محضر في قسم الشرطه وتوجه للنيابه بعد ذلك وتم وتم سؤاله في النيابه العامه عن ما حدث الان هو بي... بي... بيوجه نداء او بيوجه طلب للساده المسؤولين بمساعدته في تبني هذه الطفله، هو عايز يتبنى الطفله ويربيها مع مع اطفاله، هو عنده من من الاطفال خمسه لكن حاله الطفله الصعبه اللي هو وصفها لنا خليته ان هو عايز ياخد الطفله يربيها، في اي حاجه انت عايز تضيفها او في اي حاجه انت عايز تقولها تاني للمسؤولين؟ لا الحاجات اللي انا عاوزها من المسؤولين بس يديها لي بس وعادي ويبشروها معايا وانا اكتب اللي هم عاوزينه واللي اي التضامنات هم عاوزينها انا حمد لله معاكم احنا بنكلمكم واحنا حضراتكم يعني احنا احنا واقفين قدام نفس ال نفس المكان او نفس القبر اللي كانت فيه الطفله مم. يعني وما زالت هناك بعض بعض الشواهد حضرتك هين؟ اه في آه زي حاجه هي جايه جاي فيها ملفوفه فيه. اه يعني احنا حضراتكم ده القبر اللي كان فيه البنت يعني دي آه زي ما حضراتكم شايفين آه آه يعني زي بجامه صغيره كده او حاجه هي كانت ملفوفه فيها وفي اثار للدماء زي ما حضراتكم شايفينها يعني في اثار للدماء اهي دي الدماء اللي كانت سقطت من راس الطفله بسبب الجرح اللي كان في راسها. طبعا حضراتكم طبعا الاهالي اكتشفوا هذه الطفله خلال تشيع جنازه لطفل اخر كان قد توفي غريق في شاطئ التعاون في محافظه الاسماعيليه بعد الانتهاء من الجنازه مباشره عثروا على هذه الطفله في قبر مجاور او على بعد خطوات من القبر الخاص بالطفله الذي بعده ب 100 متر بالظبط تمام يعني بعده زي ما زي ما الحاج شلوي بيقول يعني هاب لكن هاب في نفس المقابل يعني في نفس في في, في نفس المكان في نفس المكان فزي آه ما حط تابعتم معانا يعني آه قد تكون هذه الصدفه او او او او القدر زي زي ما زي ما بنقول يعني هو السبب في العثور على هذه الطفله لولا جنازه هذا الطفل كان كان من الممكن ان تموت هذه الطفله داخل المقابر خاصة انه كان قد مر عليها ايام زي ما قال الحاج يعني حاله الطفله وقتها كان بيقول انه عدى عليها اكثر من يوم لا لا لا اكتره مثلا بتاع اربع ايام الشفائف الرمله بتاعتها الهواء اللي خاشش بس دي مش بتتجنب حضرتك دي متتجنبش عشان مش تحط ده في رمله ولا كده الهواء اللي خاشش من يعني علو الرملة دي حوالي 2 سم كده على شفائف واخد بالك وهي شكلها كانت كانت تخينه ونشفت العظم بان ويا بص هي يا تعمل تبلع ريقه كده بص هل اكلت او شربت اول ما اول اول ما اخدتوها بعد كده اول ما خدتها ورحت الصيدليه وبعدها جبت ميه بس امسح دي كده بقت طالعه سنه حلوه انا خدتها وطلعت على عيالي وخد بالك جابوا سرينجه جاب بشوط ميه بسكر وسجوها راحت شرباها وبعد حضرتك اني اختي بترضع جنبها وبعدها راحت نديتها اجت ديتها لسه رضعت جت لي رضت الحمد لله بقت حلو تمام دي اللي طمنا يعني والحمد لله يعني اللي هي فيها نفس لسه تمام لله حضرتك تمام حضرتك عارف حضرتك مقيم فين قاعد فين عشان لو المسؤولين حابين يتواصلوا معاك يعني يعني يكلموك ازاي او يتواصلوا معاك ازاي هديك رقم تليفون حضرتك وانا قاعد هنا في التعاون هنا تمام منطقه التعاون أوه. في مركز ومدينة الاسماعيليه نعم حضرتك انا المسكين فين تمام زي ما حضراتكم تابعتم معانا يعني احنا كنا معاكم من مطوب جبل مريم في محافظه الاسماعيليه في قصه انسانيه جديده زي ما حضراتكم تابعتم معانا العثور على طفله رضيعة داخل يعني قبر في مقابر جبل مريم في او اثناء تشييع جنازه طفل اخر كان توفي غريق قبل يومين زي ما تابعتم معانا الحاج شراوي بيطالب المسؤولين بطلب واحد وهو تبني هذه الطفله هو توجه معاها للمستشفى وتوجه معاها لقسم الشرطه وحرر المحضر ولكن هو الان يطالب فقط بمساعده المسؤولين له لتبني هذه الطفله جريده الوطن ستكمل هذا المشوار مع الحاج شقوي لحين باذن الله انهاء كافه الاجراءات القانونيه التي من الممكن بعدها تبنيه لهذه الطفله ايضا سيتم التواصل باذن الله مع الساده المسؤولين وسيتم توصيل صوت الحاج شلاوي ان شاء الله لحين تبني هذه الطفله الساده متابعينا يعني كنا معكم على مدار الدقائق الماضيه تابعونا في بس جديد من محافظات اخرى كان معكم عمرو الورواري محافظ مراسل محافظه الاسماعيليه شكرا لكم حزبي الله ونعم الوكيل حزبي الله ونعم الوكيل حزبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل فيها كده اه كلنا حزبي درس. الله ونعم الوكيل اللي عمل فيها كده يعني المنظر ده ولا يرضي اي حد في الدنيا يرمي الطفل بريء في التراب كده بيدفنها بالحياه حزبي الله ونعم الوكيل ااا آه زي ما كنتم بتتابعوا معانا يعني دي كانت اخر الرسايل اللي اللي يوجهها لهالي هنا في المقابر ااا آه حزبي الله ونعم الوكيل فعلا في الشخص الذي ترك طفله في عمر ايام بهذا الشكل في هذا المكان ولولا العنايه الالهيه فعلا لكانت الطفله هذه الطفله توفيت شكرا لكم متابعينا متابعي جريده الوطن وتابعونا علي مدار الساعه من محافظات اخري شكرا لكم